На святковому ярмарку з нагоди Дня міста Хмельницький був намет з написами «Я підтримую Софійку». Тут родичі хворої дівчинки продають цукерки, печиво, іграшки, щоб зібрати гроші на лікування дитини. Соня, на жаль, не може ні стояти, ні ходити в свої два роки. Говорить мама Соні Анна Коваль, її дитина хвора на спинальну м'язову атрофію, або ж СМА. Це генетичне захворювання, воно є смертельним і донедавна вважалось неволіковним. Простими словами, в неї просто сигнал від мозку не надходить до її м'язів і поступово м'язи атрофовуються. І дитина спочатку втрачає здатність рухатись, потім починаються проблеми з ковтанням, дитина самостійно не може дихати. Анна продовжує, відколи дізналися про єдиний, за її словами, препарат генної терапії, який може допомогти Софійці подолати недугу, почали збирати на нього гроші. Бо єдиний у світі препарат, каже жінка, ще й найдорожчий у світі. 2 мільйони 300 тисяч доларів вартість препарату. У нас, на жаль, в Україні немає державної програми лікування, і батьки змушені збирати кошти власному селам. Хрещена Анни Неля Крук разом із іншими родичами Софійки влаштовують благодійні ярмарки в містах області, щоби зібрати гроші. Неля говорить. Сукерки від 10 гривень і до 100 гривень буде, бо в нас дуже гарні торти. За її словами, гроші в такий спосіб збирають три місяці. На перші ярмарки родичі Софійки самі пекли тістечка і торти. Тепер їм допомагають навіть незнайомі люди. Запропонували нам дуже багато печива. Цукерки все передавали, передавали і автобусами. Передавали, передавали, писали адресу, куди підійти. Хмельничани підходять, купують солодощі. Тим, хто хоче допомагати, завжди час є для благодійності. І дуже класна ну, ідея створити таку ярмарку. І вам на подарунок буде на згадку якийсь презент, і ми допоможемо зібрати кошти тим, хто дійсно потребує. Анна розповідає, за три місяці зібрали чотири з половиною мільйони гривень. Залишилося ще 58. Знаємо, що ми знайдемо добрі серця, які нам допоможуть зібрати цю судно. Тому що тільки так ми зможемо врятувати життя нашої дитини. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.